Cristiano Ronaldo iau cat pe medici, care este vârsta biologică a superstarului lui Real Madrid. Cristiano Ronaldo are un fizic impresionant, sub liniere se află într-o formă perfect, la o vârstă la care mulți se gândesc să agace dietele cui. Medicii sunt impresionați de datele culese despre portughez. Acerui vârst biologic este de doar 23 de ani, cu 10 mai puțin decât are în realitate. Jurnalista Arantja Rodriguez a făcut rost de istoricul medical din ultimii ani al superstarului lui Real Madrid. Are 33 de ani, starul realului se află la cel mai înalt nivel, iar organismul său este aproape de perfecțiune. Ziarista a prezentat datele unor doctori care au rămas impresionați de organismul superstarului Blanco. Vârsta lui biologic ar fi de doar 23 de ani, astfel ce e de a subliniere ca portughezul să evolueze la cel mai înalt nivel câciva ani buni, informează Sport. Conform spaniolilor de la AS, Ronaldo are un indice de geresime corporal de doar 7. Asta în condiile în care chiar în rândul sportivilor acesta este undeva în jur de 10 la 11. De asemenea, indicele de masă musculară al portughezului este puțin peste 50, mult peste valorile ridicate, întâlnite la sportivi de performan aproximativ 46. În timpul confruntării cu liderul din Seria timp, Ronaldo a atins o viteză maxim de 33,65 km/h, pe o performanță remarcabilă. De exemplu, Leroy Sane, cel mai rapid jucător din Premier League, a fost înregistrat de Radar cu 35,48 km/h.